Vi hører så mye om passord, men jag tenker, hvorfor er det så viktig, Tom? Ja, det er det mange som tydeligvis ikke helt har innsett, tror jeg. Fordi at passord er jo vår ide, det som gjør at maskinen vet at vi er oss. Vi kan tenke på det som en slags hemmelighet som vi og maskinen har felles, eller vi og tjenestene har felles. Og det eneste som sikrer oss her i verden mot at noen andre kan være oss, det er jo dette passordet, eller denne hemmeligheten. For det er jo ikke sånn at maskinene oss igjen på utseende eller på måten vi snakker eller skriver, sånn som mennesker gjør, men det er kun denne lille ID-en. Og derfor er det så viktig å sikre dette passordet. Fordi hvis noen får tilgang til vårt passord, så vil de kunne være oss i alle tjenester. De kunne hente ut meldingene våre på Facebook, det vi har skrevet. De kunne se vad vi har sendt til andre. Og de kan også gjøre ting, de kan sende ting som oss. Tenk hvis noen får tilgang til e-postpassordet vårt, da kan vi gå inn og se alle e-poster vi har fått som ikke har slettet, og alle e-poster vi har sendt som ikke har slettet. Og det er kun, som sagt, dette passordet som sikrer at noen ikke kan være oss i de systemene. Og det kanske kanskje spesielt viktig blitt nå i den senere tiden når tjenesten inneholder så mye informasjon om oss. Tänk bare på denne nye GDPR-lovgivningen, som krever at vi skal kunne vite hva tjenesten er vet om oss. Derfor er alle store tjenester i dag er jo pålagt at når vi logger in i tjenesten så kan vi kunne se alt de vet om oss. Og dette er jo egentlig en bra ting, helt til det kommer til datasikkerhet. Fordi at det eneste som sikrer at ingen andre kan se alt om oss da, som tjenesten vet, det er jo dette passordet. Og tenk dere for exempel i Google. Google samler extremt mye data med oss, og vi kan jo for exempel se här at Google vet hvor vi har vært til enhver tid, så lenge vi har en Google-enhet med oss. Jeg har en Android-telefon, och därför kan jag gå tilbake och se alt Google vet om hvor jeg har vært. For exempel hvor jeg da var i juli 2017. Og den informasjonen med hvor jeg har vært den, er det jo kun passordet mitt som sikrer at ingen andre kan logge in og se. Det samme med alt vi gjør hos Google, alle søk vi gjør, alle nettsider vi besøker i en Google nettleser, alle apper vi bruker på en telefon som har en Google-konto, alt det blir lagret ned hos Google, og er tilgjengelig for meg å se. Jeg kan finne ut hva jeg søkte på for 10 år siden, og dette her er skummelt hvis noen andre kan komme inn og se. Da kan noen andre se alle Google-søk vi har gjort, alle nettsider vi har besøkt. Og det er antageligvis oss de aller fleste ting der, som ikke vi vil at alle skal vite. Samme gjelder jo også Facebook. Der kan vi logge in og se alt det Facebook vet om oss. Alle meldinger vi har skrevet, alle likes vi har gjort, alle søk vi har gjort i Facebook. Og ikke nok med det, vi kan også se alle sider vi har vært og sett og gjort en like på, på nettsider ellers fordi de har en like som er koblet til Facebook. Når du sier det på den måten, så skjønner jeg jo at dette med passord er viktig. Hva er de vanligste feilene vi vanlige dødelige mennesker gjør når det gjelder passorda? Ja, en av de absolutt vanligste feilene som er kanskje også den skummeleste, det er at vi bruker det samme passordet veldig mange steder. Og det gjør jo at hvis noen får tilgang til passordet ett sted, så har de brått tilgang til alle våre tjenester. Så hvis vi for eksempel da bruker det samme passordet, i et nyhetsbrev, som det vi gjør på Facebook, så skal det kanskje mye til at noen klarer å hacke Facebook for å få dette passordet. Men dette nyhetsbrevet, det kan jo være lett å få et passord. Kanskje de lagrer passordet kjempedårlig. Og derfor hvis noen klarer å hacke dette nyhetsbrevet eller den tjenesten bak, så kan de plutselig prøve se om det passordet sammen med e-postadressen passer i Facebook, og i veldig mange tilfeller vil jo dette treffe å være riktig. Så jo flere vi bruker det samme passord i, jo større sannsynlighet er jo for at en av disse tjenestene gjør at passordet vårt kommer på avveie. Og kanske spesielt kritisk er jo dette når vi bruker vårt arbeidspassord, også til private tjenester som ikke er så, så, så farlig med. En annen feil som, som veldig mange gjør da, utover det å gjenbruke passordene sine, det er at de har veldig enkle passord. Svært mange, velger da for eksempel navnet på barn sammensatt med årstallet barn er født, eller navne på kjæledyr sammensatt med et årstall. Og dette er vel lett å gjette man da kjenner personen. Og det er ikke så mye man trenger å personen, det er jo nok bara bare kjenne denne type information. Og dette er noe det første noen som gir inn på en konto prøver, det er jo da navn på barn sammensatt med årstal, navn på kjæledyr, navn på favoritt fotball og så videre. Så hvis man har disse tingene her, så har man gjort den samme Fremgangsmåten for å lage passord, som det veldig mange andre har gjort, og som er en kjent fremgangsmåte. Dessverre er det også sånn at veldig mange bruker de samme passordene, ikke da personlige, men man har kommet på det samme. Når folk skal lage passord, veldig ofte titter man rundt seg og velger ting man ser, altså navnet på PC-leverandøren din, et land som har med arbeidsplassen å gjøre, ting som er veldig opplagt å velge. Eller kanskje man ser på tastaturet sitt, og så velger man sig et fint mønster på tastaturet som er lett å huske. Dessverre så gjør jo veldig mange andre akkurat det samme. Man velger de samme mønsterne, for alle har jo samme tastaturene. Og det også gjør at det er veldig lett å finne disse passordene. Det så sverre lister på nett med de vanligste passordene som, som er i bruk, altså hundre tusenvis av vanlige passord, og hvis vi har tenkt noen av de samme tankene som andre gjør, så er jo vårt passord på disse listene som typisk er noe av det de prøver disse som skal komme inn. En annen fare er jo å dele passordet med andre. Og det tenker vi at det gjør vi jo aldri. Men det viser seg jo at veldig mange gjør det. Man deler det ofte med kjente. Man deler det kanskje med kolleger på arbeidsplassen som skal inn i et eller system en dag vi er syk. Eller kanske vi også deler passord til andre tjenester som ikke er så sensitive med andre, altså for eksempel en Netflix-konto eller en Spotify-konto, men så er det samme passord som er brukt der som også i de kritiske tjenestene. Og det bør vi tenke nøye etter. kanske en den siste faren som vi kommer tilbake til når vi skal snakke om fysisk sikring, men det er å velge Husk mig i nettlesere. Det är en veldig bra ting for å kunne huske passord som gjør at vi kan ha kanske unike passord overalt. Men hvis vi velger husk meg i nettleseren og lagre passord i nettleseren, så alt man trenger er jo tilgang til nettleseren før man er kan være innlogget som alle, i alle kontoer den brukeren har. Og det skjer ikke som i til at de klarer å stjæle en mobiltelefon eller en PC eller bruke en PC mens vi har gått fra litte Og da egentlig ikke trenger vi til passordet vårt. De kan bare åpne nettleseren, skrive inn navnet på tjenesten og da være ferdig innlogget. Du snakket om å hacke tjenester, men hvor sannsynlig er det at noen andre får tak i passordet mitt? Ja, det virker jo veldig usannsynlig at store tjenester skulle bli hacket eller passord skulle komme på avveie. Det så skjer, ser vi at dette skjer stadig vekk med store kjente tjenester. Altså typisk kan vi nevne Adobe, vi kan nevne LinkedIn, altså tjenester som mange mennesker bruker som har klart å lekke ut alle passordene til brukerne sine. Og det er skummelt, for når disse passordene da sirkulerer på nett, skal man ganske enkelt i en del tjenester søke opp e-postadresser, og få vite hvilke passord er det disse personer vanligvis bruker. En annen ting som gjør at folk tror at det skal være vanskelig å gjette passord, det er jo ofte beskyttelsen av hvor mange ganger man kan forsøke et passord. Og man tenker at men du får ikke lov til å prøve med en ti ganger, så hvis jeg har et passord som ikke er blant de ti vanligste, så er det trygt. Dessverre så er det jo sånn at når noen hacker en tjeneste, så får du ut disse lagrede passordlistene som gjør at de som skal hente passordene ikke trenger å gå gjennom det vanlige innloggingsskjemaet. De bare får tilgang til selve basen med passord. Noen ganger er denne kryptert, sånn som vi ser at den er sikret og uleselig, men denne krypteringen kan de da lett knekke når de får hentet ut listene og kan sitte og dekryptere eller knekke den beskyttelsen hos sig selv. Så det er ganske viktig å være klar over. Og man skal kanske være nøye med å sjekke mye av disse tjenestene og lekkasjene. Det finns en veldig bra nettside som heter Have I Been Pawned, som man kan gå inn på og se om sin e-postadresse er blant passordlekkasjene som har vært skjedd i senere tid. Man skal være veldig forsiktig med denne type tjenester, aldri oppgi passordet sitt for å sjekke om dette har blitt lekket, men akkurat denne nettsiden er ansett å være trygg der man kan sjekke sin e-postadresse. Bare for å vise det, også. det finns ju ekstremt mange nettsider som åpent lägger ut alle disse lekkasjene. Så här kan man finne da alle passord, alle bruker som har vært med de store lekkasjene, og dette ligger da på nett for hvem som helst å gå inn og se på. Ut fra det du sier nå, Tom, så blir jag virkelig urolig. Jeg har jo bare oser av dårlig samvittighet på enkelt av mine procedurer for passord, skjønner jeg. Men, men vad er ett godt passord da? Ja, det var verserer jo fryktelig mange ideer om hva et godt passord er, og veldig mange systemer tvinger oss jo for eksempel til å ha åtte tegn og tall og spesialtegn. Det viser seg jo at det ikke nødvendigvis blir så gode passord for det, fordi veldig mange mennesker velger da akkurat åtte tegn, og velger da å sette to tall til slutt, for det var det som var kravet, og de kommer nesten alltid til slutt, og de tallene her som legger da et årstall, eller noe som har en personlig kobling, de setter ett spesialtegn først, og det er som regler er lik og utropstegn og spørsmålstegn som begrenser det ganske mye, så jeg er ikke sikker at disse reglene sikrer gode passord. Det som gjør et passord bra, det er at det er vanskelig å gjette det. Så et passord bør absolutt aldri inneholde noe som helst personlig informasjon. Det er en av de store reglene man bør følge. I tillegg burde det være sånn at det ikke går noe det ut fra vanlige passord som jeg nevnte tidligere, så man skal ikke velge vanlige ord og uttrykk som er sannsynlig at andre også har som passord. Og det er ganske mange som er i disse listene, for exempel filmkarakterer og så videre, så det er dumt å velge ord, egentlig. Det man skal ha er et passord som er veldig tilfeldig satt sammen av tegn, men det kan bli veldig vanskelig å huske. Så det er et nyere passordtips som veldig mange nå bruker, er å sette sammen tilfeldige ord. Det gjør at man kan lett danne seg en mental bilde av vad passordet er. For exempel rosa, elefanter, spiser bananer. Lett å huske, men er fryktelig vanskelig å knekke det passordet, for da må man klare å finne den kombinasjonen av inntilsigende ord. Så man klarer å sette sammen en tre-fire ord som er helt usannsynlig egentlig å sette sammen, så har man et veldig godt passord. Jeg lærte en gang at man skulle lage en setning eh, og ta den første bokstaven i hver setning. Er det et godt tips? Det er jo også et godt tips, men det gjør det jo mye mer komplisert når man skal skrive inn passordet sitt, for da man sitte og tenke etter setningen, ordet, store og små bokstaver. Og i praksis er faktisk dette å sette sammen, ja, la oss si fire ord, men minimum tre i hvert fall, er et vel så godt tegn, eller godt tips for å lage et godt passord. Men man velger selvsagt selv, og man vil ta da første bokstav av hvert ord i en kjent sang eller, eller en setning man kommer på. Også veldig god passord, men det gjør du lettere å glemme dem, og lettere å skrive dem feil, om man må tenke mer hver gang, som gjør at folk går bort fra den tanken. Men hvordan kan jeg gå fram for å få et unikt passord? Ja, det er også en av de tingene som mange tror jeg er gal når jeg sier at man skal ha unike passord på alle nettsider. Og det er et viktig ting, at vi må ha unike passord. Men det sier jo ikke at de skal være helt forskjellige på alle nettsider. Det går an å lage et passord som man har som en litt slags standard, og så gjør en liten endring på det fra side til side. Så for eksempel kan man ta noen tegn fra navnet på tjenesten, og sette inn på strategiske posisjoner i passordet sitt. Så la oss si at vi hadde «Rosa elefanten spiser bananer». Da kan vi for eksempel ta andre tegn fra tjenesten, å sette først, og første tegn å sette sist, for exempel og da få i Facebook, få en A først og en F til slutt. Hvis man gjør det på alle tjenestene, så har man da fått unike passord. Det er ikke like sikkert som man har helt unike passord, men det gör det mulig å huske. Og det er jo det viktigste at folk følger disse rådene, enn at de tänker at dette er umulig å gjennomføre. Jeg har noen sånn folkesnakk om passord, så jeg lurer på om, om dette stemmer. Er det vanskeligere å hacke et passord jo flere tegn det inneholder? Det er det jo i utgangspunktet. Så lenge det er noen som sitter og prøver sig fram med tegn. Så har du to tegn, så er det veldig lett å prøve alle kombinasjoner. Det tar veldig kort tid. Har man åtte tegn, så tar du veldig lang tid å prøve alle de kombinasjonene. Og det samme gjelder med antall ord. Da. Har man ett ord, så er det lett å teste alle ord i ordlista. Har man to ord, så man prøve alle kombinasjoner av alle ord i ordlista, og det blir fort veldig mange kombinasjoner. Og har man tre ord, så man prøve alle kombinationer av de tre ordene for alle ord i ordlista. Og derfor blir det så sikkert når man har lengre passord. En annen ting jeg har hørt er at det er lurt å bruke norske tegn. Har det noe for sig? Ja, um, ofte så er det sånn at disse som prøver å passord, tester først med med det engelske alfabetet eh, og ofte er disse ordlistene bygget opp rundt det engelske alfabetet. Så det kan være bra sikkerhetstips å ha også norske tegner i passordet sitt. Men nå er det kanske ikke dette som er den største faren lenger, at noen sitter og såkalt brute forser eller tester alle kombinasjoner. Har man et brukbart langt passord, så er det langt mer sannsynlig at noen klarer å gjette det ut fra personlige ting. Så det er det man kanskje bør være mest skeptisk til. Då sier vi tusen takk til Tom for tips om passord, og det er kanskje flere enn meg som nå går rett ut og bytter flere av passordene sine.